متجر عالم حواء يرحب بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي دايرين اش اخباركم كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير كيف ما وعدناكم انا ان شاء الله ضروري ضروري غيكون فيديو ديال التخفيض والله الا بنات تقاتلنا باش ننزلوا هذا الفيديو لان ضيق الوقت وكيكون عندنا المحل عامر ف فما كنجيو في كيجيو الكليان ما إن شاء الله فخاصك تعطي لهم وقتهم معاهم ولكن رغم ذلك حاولنا نديرو واحد الوقت اننا نصوروا لكم هذا الفيديو ديال التخفيضات وغتكون جوله في المحل باذن الله وغتشوفوا معنا حتى الجيل اللي كان عليه الطلب ومازال تطلبوه لينا حتى هو راه وفرناه لكم في واحد الموديل ان شاء الله غيكون فيديو غزال متنوع غتشوفوا كل الموديلات وغتشوفوا تخفيضات مهمه مهمه مهمه البنات هذه تخفيضات البنات درنا لكم اثمنه رمزيه الاخوات اللي بغاو يتقدموا مرحبا بيهم كاين اثمنه جد جد مناسبه فخليكم معايا نبداو ان شاء الله هذا الفيديو غنبدا لكم البنات من الفساتين وغنمشيو ان شاء الله من الفساتين حتى للخمارات غتشوفوا معنا كاع الموديلات فالموديلات اللي تزن عليا ان شاء الله تخفيض مرحبا بالنسبه لبنات هذا الموديل اللي الناس انا لابساه دابا حتى هو راه فيه تخفيض الموديل البنات كيف ما كتشوفوا الاليين كيجوا في اللبسه رائعه ان شاء الله واللون اللي خريفي حتى البنات الفولارات بوحدهم الفولارات راه كيديروا 40 درهم ما شاء الله شوفوا المقاس ديالهم كيفاش كيجيو طوال وساسيري انا لان دايره الفولار ديالي ما غنقدرش نوريكم غنوريكم في ال... في اللبسات معلقين تشوفوا الموديل كيف ما هو ها انتم ها الموديل البنات فيه هنايا صضيفاس ياكو هنايا في هذا الحزام كيتحزم في العرق كيتحل انا بحال دابا انا هنايا راني حالاه ها هو شوف الكميمه تاع البنات ها هما كييجيو ما شاء الله البنات توب غزال راه كريب هذا توب كريب ها نتوما ها الموديل تبارك الله كلوش من التحت ها كلوش هاد الموديل هذا انا نوريكم اللون اللي فيه لي البنات طيب بحال هادي راه اثنين 42 لا طاي 42 راه قلت لكم غا يلبس الميديوم واللاغش اكثر من الميديوم واللاغش راه ما انا سأقول لكم لي طيب من هنايا شوفوا النوار ديالو البنات حتى هو غزال كاين بزاف كي النواق كيبغيو لانك تدخلي عليه اي لون فالفولار في, في الصبيط كيمشي لك مع بزاف البيسات وتقدر هو ني تتخلقي منه بزاف التلبيسات هذا البيج بلون كاسي شوفوا كيفاش جا غزال هو وهذا البلوسي في حبه وحده في البلوغوا ولكن فيها هاد هاد هذو كي جودايزين دايزين غزالين بحلاوتهم وعندهم السميطه هما غليظه والسمطره تقدروا ديروها تقدروا تحيدوها يعني ماشي بالضروره هاي ركبت راه كتحيد يعني هي كتركب هذه تاهي أربعة وربعين أربعة وربعين بعناهم من ميتين وخمسين ميتين حاليا التمن ديالهم غدي يبقى بميه وستين درهم ميه وستين درهم البنات تخفيض خيالي مقارنة مع ثمنهم الأصلي أنا بزاف بزاف ديال الأخوات تطلبوني على هد تخفيضات فمرحبا أنا درتهم ليكم ميه وستين درهم يلا نمشيو لموديل أخر كملت معاكم البنات لهاد الفستان الرائع غزال البنات هذا اللويدات ديالو كيجي ما شاء الله انيق وغزال اسعقلوا عليه تا هو راه كاين في الفيديوهات ديالنا الا نزلتوا البنات اللي فيديو ديالنا في قناتنا بوتيك عالم حواء غادي تلقاو لي فيديو ديال كاع هادشي الا بغيتو تشوفوا الموديل اكثر وضوح كانو فيه اللوينات بقى غير هاد هذا ها هو شوفوا كيفاش جا غزال تبارك الله انا درت له هاد الفولاره جا ما شاء الله موديل متميز وانيق هذا البنات راه فيه لاطا كبار فيه لاطا بحال ديالي ميديوم فيه لارج وفيه الاكس لارج ها انتم ها كبيره عناه ودوزناه ب وخمسين دابا غادي ندوزوه ان شاء الله مية وتسعين درهم مية درهم راه قلت لكم البنات صول خاطر خليكم معايا نكملوا باقي الفيديو باقي الموديل دوزو معاكم لهاد السيوات المنقطين اصفروا كيكونوا حتى هما غزالين كانوا عندهم عندنا فيهم تلوينه دابا بقات جوج لوينات بقى هاد النوار هذا منقط بربيض وبقى هاد اللوين هذا هانتوما نتوما هو اللون خريفي البنات كيجي رائعين هانتوما هذا حتى الموديل غزاله البنات فيه هكا كسيوات وفيه شوميزات يعني أنا ملي نكمل ندوز ليكم لي شوميز هادو البنات بجوجهم تاهما البنات بعناو بميتين وتلاتين درهم دابا التخفيض ديالهم ميه وتسعين درهم خلينا البنات مكملين في كسيوات تبارك الله غزالين وأسمنة غزالة البنات هاد الكسيوة اللي كتشوفوا غزالة شوفوا الموديل كيفاش داير التوب ديالها راه كراب مكرش غزال صبن أو أنا براسي مجربه منهم كيجيو ممتازين في اللبيسة ديالهم وهاد الكراب المكرش راه كيكون شويه سخيخ ماشي كيمشي مع الصيف وكيمشي حتى مع الشتاء غزال هاد البيسه هادي حتى هما انا نوريكم اللوينات كاين هاد الازرق ملكي وكاين هاد البيج شوفوا البيج كيفاش داير غزال هذا البنات كيدخل عليه القهوي شوفوا كيفاش كيجي كي حتى غزال هاد الموديل هذا وكاين هاد المود هاد جوج لوينات وهذا هما ثلاث الالوان اللي بقاو فيها بالنسبه للبنات لي طاي كاين 42 38 42 انا قلت لكم لي طاي ديالهم حتى هما البنات غيبقاو ب 169 درهم تخفيض غزال البنات نشوفوا الكتيوات الاخرين البنات هادو راه في هادو مابقاش بزاف هادو راه شنو شفتو معنا بقات حبه وحده في هذا المطرز هذا موديل غزال دوزناه كان رائع كان عليته اقبال ما شاء الله موديل الغزال هادو بعناهم البنات 250 درهم غتشوفوا الفيديوهات اللي قبل هذه الطاي ديالها راه 40 طاي 40 بعناهم البنات 250 درهم دابا 190 درهم 190 درهم هادو البنات كانوا مطروزي كرونه وموطا حتى لي طاي ديالهم 40 40 لي طاي 40 حتى هادو البنات بعناهم ب 190 درهم هاللباس كنحاول نجرب لكم باش ندوزوا للخمارات باش الاخوات يشوفوا الخمارات ويشوفوا لي طاي الكبار كاين هذه تا البنات بقات فيها وحيده هذه المخطه حتى هي انيقه يعني هذه بلا ما عليها كستر على نفسها هذا راه بلو مارين مع المطاط كيتلبس مع البلو مارين في الفولار كتجي غزاله حتى هي الطاي ديال البنات عريضه شويه يعني تلبس 40 و42 بعناوه ب 250 درهم اليوم التخفيض 190 درهم مية 190 درهم يلا البنات ندوزو الخمارات ودابا البنات دزنا معكم الخمارات وبدينا لكم بالخمال محبوب عندكم كاملين هو بالهندا البنات اللي دائما تبعينا ومتتبعات ديالنا راهم عارفين بهاد الموديل هذا وفايت لهم شافوههم لبوس دابا كنوريوه الناس اللي غيدخلوا لهذا الفيديو اللي خاص بالسلط والاول مره كيزوروا قناتنا هذا هو موديل بالهندا هي الاخت لبساتو لكم راه كيجي البنات بالفولار ديالو القاده هي كتلبسيها كتجي عليك هي هذيك والقب شوفوا الماسك يكون دائما اللون اللي في الصايه آه هو العكس ديال اللون اللي الفوق الكميمات ديالو فيهم السنيسلات وهكدا كيجي كي في اللبسه هو كاين في الكرونه مع الكحل دابا ان شاء الله غادي نوازيوه ليكم في الالوان كاع اللي كاينين فيه وان شاء الله ديك الساعه اللي عجبتها شي حاجه تسكري ليها وتصيفطها لينا مهم البنات هذا الفيديو هذا راه فيديو كله صوند كلو كلو حتى هذا هد الموديل هذا ان شاء الله راه يكون فيه صولد زوين ان شاء الله خليكم معنا دابا البنات غادي تشوفوا اللوينات يعني وريهم راه كاينه شوفوا معنا الالوان الكرونه البنات راه كاين هكا وهكا كاين الاسود الفوق او الكرونه الفوق هذا ما شاء الله كيجوا غزالين في اللبسه بالنسبه للبنات المقاصص راه كاينين كبار في الخمار الخمار فيه اللاج والاكس لارج والدوبل اكس لارج آه. فيه المقاسات كبار يعني الاخوات اللي عندهم لاطاي كبيره راه فيهم المقاسات كبار عكس الكسي واس فيهم المقاسات كبار والصغار نشوفوا معاكم الالوان دابا حنا كنوريكم غير لو اللي كاينه غتشوفوا <تصفيق> هذا البيج مع الماغو اها وقهوي حتى هو كيجي غزال في اللبسه وهذا نفس هذا اللي لابسه انا هو العكس ديالي انا عندي هنا البلوغوا مع الكاشيري هذا كاشيري مع البلوهو في الصايه ها انتوما ها الصايه ديال تا كيجي انيق وغزال في اللبيسه ديالو تا هو انشوفوا لوينات اخرين عندنا الفير كانار تا هو كيجي غزال مع الماغو رائع هذا راه الاخت اللي خداتو عندي من فرنسا ان شاء الله اي وصلها وتطت عليكم تا راه غزال كي كيعجبو البنات بزاف هاد هاد هذا باج مع الكري باج مع كري ها هو الصايه تاعها هي في الكري هذا البنات القهوي مع الزيتي القهوي مع الزيتي حتى هو كيجي غزال راه الصايه ديالو تاع هي في الزيتي اللون هذا زيتي وهذا البلو مارين مع القهوي الصايه في القهوي هذول البنات راه نفس الموديل بالهنده بال بال حجاب ديالو والقب غير هنايا الكميمات ما فيهمش السلسله الناس اللي ما كيبغوش اه كاينين بنات ما كيبغوش السلسله ب... بالحق هذو بقاو فيهم غير البياسات هذ موف وغري هذا راه بلو مارين وعلى الكري في الصايه ديالو وهذا موف مع الصايه كحله الصايه سوداء واضحين ليكم هذ لي بقاو فيهم اللي ما فيهمش السلسله صافي بالنسبه البنات التمام نتوما عارفين بالهنداميسين درهم ثمان من الاصلي دائما كان ثمان اصلا تخفيضي ودابا غنزيدو لكم واحد التخفيض لي هو محدوده التخفيض ان شاء الله البنات غيكون 180 درهم 180 درهم البنات راه ثمن جد ممتاز البنات التخفيضات كلها اللي غندير لكم ان شاء الله في المحل اللي شفتوا في اول فيديو اللي مازالين كملين معانا جوله في المحل كامل راه غادي تكون مده محدوده اللي هي اسبوع بإذن الله تعالى ما أسبوع منين غينزل هذا الفيديو زائد أسبوع وغيكمل التخفيض باش نكونوا متفقين صافي يلاه دابا نمشيو ندوزوا الخمار الآخر وتجمعنا معاكم البنات الخمار عفاف اللي كنحببكم الرائع تبارك الله ما شاء الله بلاص انا غنعاود نلبس لكم باش الناس اللي ما جدادين عندنا يعاودوا يشوفوا الموديل ديال هذا دي الصوت هذا باش يبان لهم كل شيء بوضوح انا كنبغي الحوايجات يكونوا واضحين و حتى الهضره ديالي تكون واضحه باش كل حاجه تكون في محلها بالنسبه للبنات لهذا الموديل هذا خمار عفاف رائع كاين هادكا اللي كيكون فيه ليبلي بلي في الرجلين في كيكونوا هنا فيه ليبلي بلي في الصايا وكاين اللي كتكون عنده الصايه سامبل هانتوما هاد اللون راه الكاشيري وهذا الجميل فيه ان كيمشي مع الخمار ديالو شوفوا ما شاء الله كيفاش تايجي تامن لو كيجي كي غزال ما شاء الله هذا رائع ما شاء الله في البيسه كيجي انا نوريكم الوينات ديالو عندنا البلو سيال هادور الناس كلهم كيبشيو مع الفولاره ديالو 3 بياس البلو مارين البنات هذا الصايه ديالو سامبل هذا كذلك صايه سامبل ماشي بحال هذه اللي لابسه آه. انا غنوريكم بحال اللي لابسه انا آه. البلو مارينا سامبل بلو سامبل تا في كبار فيهم من الميديوم حتى الاكس لاج راه في ودوب الاكس لا راه فيهم لي كبار هذا القهوي مارون مفتوح حتى هو ديالو سامبل معاه الفولار ديالو هادو البنات راه بحال اللي لابسه انا هاد الرمادي رصاصي غزال حتى هو ها هو حتى هو بحال لابسه انا الصايه فيها لي بي صايم فرفره من التحت كيجي رائع وانيق هذا حتى هو البلو ماري الصايه ديالو مفرفر صافي كيل بلو ماري الصايه سانفلو كاين فرفل وكاين هذا الموديل هذا بلي بوتون حتى هو غير هو بلي بوتون ما عندهش الفولار ديالو كيبقى بوحدو هذا كرونا شوف بالنسبه للبنات هادو الثمن ديالهم الثمن الاولي راه كان وخمسين درهم لانك فيهم التزه ديال القطع كيمشيو الصايا والخمار والشال ديالهم الفولار ديالهم اللي تبارك الله فولار لي طوي دا باسول ديالهم غادي يكون ان شاء الله 220 درهم من 250 درهم 220 درهم البنات ومعاهم الفولاره ديالهم يعني كتديو اللبسه كامله مكموله يلا ندوزو الخمار اخر تشوفوا ودزنا الخمار العباءه بالكاب حتى هو موديل جد رائع التوب ديالو توب ريحانه غزال تبارك الله اللي كيجي كي فصل الخريف وفصل فصل الشتاء كيجي كي ما شاء الله رائع هانتوما أنا نوريكم راه عباءة بالنسبة للناس الجداد راه عباءة بالكميمات ديالها وكيجي فوق منها الكاب ديالو كتجي رائعة الكاب البنات راه عندو الحجاب ديالو ساهل فالبيسه وعندو القبيب ديالو كيجي جد رائع وأنيق هادو البنات تمن ديالهم راه كان تلتمية درهم راكم عارفين التمن دبا ميتين وتلاتين درهم راه تخفيض ياسلام تخفيض رائع جد زعما ثمن زعما في المتناول ديال الجميع البنات التخفيض غيطول مدة اسبوع لا غير انا أقول لكم باش ما تجوش تقولوا لي لا وراه هذا مدة اسبوع ها انتم كاين هاد الازرق ملكي تبارك الله هذا راه لاطاي ديالو كبير راه دوبل اكس ان يعني راه يلبس البنات اللي عامري كاين هاد الترابي مع البيج حتى غزال هذا أوكي. إن هذا الباج مع القهوي كيجي حتى هو غزال انيق هذا الموديل هكا وكاين هذا حتى هو فونسي على هذا هانتوما باش يبان لكم الفرق لا كولور ديالو راها بلو فونسي على هذا شفتوها هذا يبقى البنات 230 درهم ومرحبا بكم نمشيو نشوفوا موديل اخر وذنا معاكم البنات التجين هو هذا انا لبسوا لكم هاد الموديل راهكم فايتين شايفينه حنا لان عليه الطلب عاود نخدمناه ليكم راه كاين فيه طاي هاد المره لان عليه تبارك الله الطلب تجين صيفطو هاد البيسه هادي اللي هي عمليه بزاف كيف ما كتشوفوها نتوما عندها راه هزيت الفولاره شويه باش نوريكم شنو فيها عندها هنا السنيسله هاد السيور جايين مع القب انا نوريكم القب وهاد الجويب هذا غزاله البنات عملي بزاف يعني كاينفعك فتاكوني سيختو ولا خارجه ديري سبور ولا شي حاجه راه غزالين وطوالين تبارك الله حاصل الارض انتما كتشوفوا وكيجيو مسورين غزالين كاين هاد الموديل هذا الشو القبي اناوريكم الموديل اكثر ها انتم اللي ما الفيديو اللي بغى يرجع الفيديو، غيشوف غير, غير الفيديو ديال التجين راه مكتوب موديلات التجين دخلوا شوفوا الموديلات فيه لاطاي فيه 44 46 48 يعني كاينين لاطاي الكبار سيغتو الناس اللي عندهم لاطاي الكبار اللي بغاو يلو تصوفيه راه كاينين هذا البنات بالنسبه للثمن ديالو ثمن تخفيضي من 250 درهم لميتين 200 درهم 200 درهم البنات 50 درهم كامله تحيدات غير الا ما بغيتوش راه تبارك الله درنا لكم واحد ما شاء الله لف تجين لف في الموديلات الاخرى رائعه انوريكم الموديل الاخر اللي باقيت هذا البنات راه فيه لاطيو فيه لي هذا راه فيه بياسه وحده اللي بقات هذا الباس كيتلبس كلاس كيتلبس مع صبيبيط كيجي انيق عنده هنا الحزام ديالو كيجي هكا بصضيفات الكول شوفو الكول ديالو بقات فيه بياسا وحدا بياسا وحدا لاطاي ربعة وربعين طاي ديالها ربعة وربعين البنات يعني السيدة تكون مغليضاش ومرقيقاش لي كتكون لاطاي ديالها ميان كيجيهم في فالفيسا تا هو غدي يبقا بميتين درهم هدي بالنسبة البنات لي بالنسبة للموديلات الأخرى يلاه معايا نكملهم ليكم ونلبسهم ليكم شاء الله وبالنسبه لهذا الموديل هذا ت رائع الرائع اللي كيجي كي موديل رياضي في نفس الوقت وانيق ت هو كيتكون معاه الفولاره ديالو ماشي تكون معاه فولاره ديالو خاصه اه الثمن ديالهم حتى هما غنوريكم بعدا اللوينات ديالهم كاين البوردو وكاين البلوماري بقاو فيهم هذه الالوان وكاين الاخضر ملكي اللي قدامكم حتى هادو البنات فيهم مقاسات صغار ومقاسات كبار هادو هما التلوينه ديالو هم اللي بقات بالنسبة لبناء الثمن ديالو مدارة 300 درهم الفولارة ديالو دابات خفيض 140 درهم 240 درهم ثمن ديالو